Yle Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala. Tervetuloa ruotsalaisen kansanpuolueen Täydelliseen maailmaan. Tämä on hyvinvoiva, liberaali yhteiskunta, jossa kaksi kieltä, suomi ja ruotsi, kukoistavat rinta rinnan. Tämän takia Suomi pystyy tekemään tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten naapuriensa kanssa. Meidän suomalaisten on helppo lähteä opiskelemaan ja töihin vaikkapa Ruotsiin ja Norjaan. Ja muista pohjoismaista on kätevää tulla tänne. Eikä ihme, että Suomi kiinnostaa Skandinaviassa. Meillä on elinvoimaisia yrityksiä ja vaurautta luovia poliittisia päätöksiä. Nämä ovatkin edellytyksiä sille, että täydellinen maailma toimii, ja hyvinvointiyhteiskunta voi tarjota palveluita kansalaisille. Työpaikkoja on paljon, ja myös nuoret pääsevät työntekemisen makuun. Kiitos kesätyöseteleiden, jotka korvaavat osan kesätyöntekijän palkasta. Kansantalouden ja omavaraisuuden nimissä edistetään myös kotimaista maanviljelyä, ja turkis taloutta. RKPn täydellisessä maailmassa saamelaisten asema on viimeinkin laitettu kuntoon. Saamelaiset saavat palveluita ja opetusta saamelaiskielillä myös muualla Suomessa kuin kotiseuduillaan. Samalla myös esimerkiksi romaneita ja muita vähemmistöryhmiä tuetaan ja palvellaan aiempaa paremmin. Rasismi ja ennakkoluulot ovat vain ikävä muisto ajoilta, jolloin maailma ei ollut niin täydellinen. Tunnelma on positiivinen ja tulevaisuuteen luotetaan. Ja miksi ei luotettaisi, kun kerran täydellisessä maailmassa ilmastonmuutos on laitettu kuriin, esimerkiksi luopumalla fossiilisista polttoaineista ja satsaamalla uusien energiatehokkaiden teknologioiden tutkimukseen. Kun uskoa riittää koko planeetan tulevaisuuteen, ihmiset haluavat tehdä lapsia juuri Suomessa, joka on täydellisen maailman lapsiystävällisin maa. Tervetuloa täydelliseen maailmaan Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen, eli RKPn puheenjohtaja Anna Maja Henriksson. Kiitos oikein paljon. Miltä toi äskeinen sun mielestä kuulosti. Sulla on hymy huulilla ainakin täällä studiossa. Käytiinkö kyllä. me äsken vähän vilkaisemassa sitä, että minkälaista RKPn täydellisessä maailmassa olisi. Kyllä, me käytiin vähän vilkaisemassa sitä, kyllä. Tuntui, Ihanaa. tuntui aivan ihanalta. Että ehkä olisin vielä nostanut sieltä vanhukset ja ja ylipäänsä se, että yhdessä tehdään asioita vielä enemmän, mutta tuota, kyllä se aika hyvältä näytti. Mahtavaa. No joo, mainitsit tän, että yhdessä tehdään enemmän asioita. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? No se tarkoittaa juuri sitä, että yli, yli tuota, ikärajojen, yli sukupolvien ja yli kielirajojen, jos sellaisia on, niin tehdään enemmän sen eteen, että meillä kaikilla on Suomessa parempi olla. Ja sitten Mä luulen, että koko maailma hyötyisi siitä, että pystyisimme tekemään enemmän yhdessä. Maailman, maailmahan tarvitsee sitä. Meillä on yhteisiä haasteita. Ilmasto on, ilmastoasiat ovat juuri sellainen haaste, joka on sen kaltain, että – yhteisiin haasteisiin tarvitaan yhdessä tekemistä. Eli onko tässä vähän semmoinen viesti, että pitäisi enemmän – tai pitäisi ehkä vähemmän kiinnittää huomiota siihen, mikä meitä erottaa, kun mainitsit sen, että – ehkä kielikään ei ole niinkään erottava asia. Enemmän pitäisi keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää. Tulkitsenko oikein? No, kyllä, juuri näin. Ja hän yhdistää paljon ja myös tämä Pohjolan ulottuvuus tässä, niin tuli hyvin, – hyvin esille ja, ja Pohjoismaissa niin meillä on valtavan paljon äh, tekijöitä, jotka yhdistää meitä. Meillä on vanha – Historia ja... Me ajatellaan aika lailla samalla tavalla asioista ja niin edelleen. Ja sen takia niin, niin Suomen etuhan on se, että me ollaan aktiivinen myös pohjoismaisella areenalla ja, ja nähdään, nähdään kaikki ne hyödyt, mitä siitä on saatavissa irti. Hyvä. Minkä takia me ei sitten tällä hetkellä vielä eletä RKPn täydellisessä <tuh> maailmassa? Sunkipuolue puolue Anna Maja on ollut hallituksessa usein tällä hetkellä olette oppositiossa, mutta pitkän linjan puolue, joka on päässyt paljon myös vaikuttamaan siihen, minkälaiseksi Suomi muuttuu, Miks ei me vielä? ehkä ihan olla siellä RKPn täydellisessä maailmassa. No, ehkä sen takia, että RKP ei ole vielä pääministeripuolue tässä – Hyvässä maassa. Totta. Mutta, mutta hyvää suuntaahan me ollaan menty. Jos katsotaan YK on onnellisuusraporttia – nyt se edellinen, joka tuli, niin Suomihan luokitellaan maailman onnellisemmaksi maaksi. Ja, ja kun Suomea sitten katsotaan vähän lähemmin, niin, niin huomaa, että – että Pohjanmaalla on kaikki onnellisimmat kunnat. Eli meillä on erittäin hieno lähtökohta ja me voidaan yhdessä tehdä paljon enemmän. Ja nyt pitäisi seuraavissa vaaleissa keskittyä juuri siihen, miten, miten me luodaan tällaista positiivista asentetta, asennetta vielä enemmän tähän yhteiskuntaan – sen sijaan, että, että keskitytään siihen, että luotaisiin enemmän eriarvoisuutta ja saadaan aikaiseksi polarisoitunut yhteiskunta. Mainitsit Pohjanmaan. Tarkoitatko tällä siis sitä, että koska RKP on Pohjanmaalla aika paljon valtaa, niin se selittää sen, minkä takia Pohjanmaalla on onnellisuutta? No, se voi ehkä olla yksi selittävä tekijä, eihän se varmasti se ainoa ole, mutta mä luulen, että, että yhteiskunnassa, jossa on totuttu siihen, että ollaan myös erilaisia, mutta ollaan ulospäin suuntautuvia, Pohjanmaalla on aina ollut yhteyksiä pohjulaan, Ruotsiin, ylipäänsä Eurooppaan ja, ja maailmanlaajuisesti. Ja sieltä, sieltä on aina tehty kauppaa ulospäin ja, ja sinne on aina myös muuttanut ihmisiä muualta maailmaa. Niin sen takia niin uskon, että että se olisi hyödyksi myös muualla Suomessa. Okei, eli muualla Suomessa voidaan ottaa vähän mallia siitä, miten Pohjanmaalla asiat on hoidettu. No, yksi asia, mikä ehkä monelle tulee mieleen Pohjanmaasta ja mikä tuossa täydellinen maailmankuvauksessakin mainittiin, on Turkistarhaus. Tähän löytyy RKPn puolueohjelmastakin RKP haluaa turvata Turkistarhauksen. Minkä takia sekin olisi täydellisessä maailmassa ok, että eläimiä laitetaan häkkeihin? No, sen takia, että jos katsotaan vähän, mitä maailmalla tapahtuu, niin tällä hetkellä niin ä, turkikset ovat kuitenkin edelleen ä, kysyttyjä. Ja jos Suomessa ei olisi turkistarhausta, niin se olisi varmasti muualla, varsinkin Kiinassa ja, ja ehkä jossain muuallakin. Kuitenkin meillä nyt on se tilanne, että, että meillä on tiukka lainsäädäntö ja uskallan väittää, että, että meillä kuitenkin meidän tarhaajat ovat pää osin sellaisia, että he haluavat myös noudattaa näitä tiukkoja sääntöjä ja ylipäänsä pitää huolta siitä, että elämät voi myös hyvin. Ja sen takia niin kauan kun on Turkiksista kysyntää maailmalla, niin parempi, että ne tuotetaan Suomessa kuin että se tehdään muualla, jossa varmasti eläinten olisi sitten huonompi olla. No, tämä kun on nyt tämmöinen haastattelu, missä saa olla siellä utopioissa, <tos> niin Anna-Maja Henriksson, olisiko sun utopioissa sitten kysyntää turkiksille? No, minä elään hyvin itse ilman turkiksia. Minulla ei ole sellaista ja, ja enkä tarvitse, mutta näen tämän nyt niin kuin elinkeinopoliittisista silmälaseista, että, että se, on, se on elinkeino siinä, missä muutkin elinkeinot ovat ja, ja sen takia niin Suomessa kannattaa myös kannustaa tätä elinkeinoa niin kauan kuin on kysyntä maailmalla. Suuri yleisö varmaan tuntee sun puolueen parhaiten siitä, että RKP on aktiivinen ruotsin kielen aseman puolustajana. Ja tää ehkä saattaa välillä vähän, mä en tiedä, voiko tää ehkä vähän harmittaakin RKPtä, että tämä saattaa monelle – olla melkein ainoa asia, mistä RKP tunnetaan. Te olette tietenkin aktiivinen kielipuolue, mutta tota, mihin sä Anna-Maja Henriksson – hurahtanut RKPn arvomaailmassa ja tavoitteissa. Miksi sä oot itse valinnut juuri RKPn sun puolueeksi? No Kyllä mä oon valinnut RKPn sen takia, että se on loistava puolue. Se on liberaali puolue, joka pitää huolta maamme kaksikielisyydestä, joka ajaa sitä, että kaikilla suomalaisilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua. Se on puolue, joka on, on Erittäin aktiivinen myös pohjoismaisessa yhteistyössä ja puolue, joka näkee asioita ehkä laajemmin kuin välillä tuntuu, että muut puolueet Suomessa tekee. Me olemme, voidaan sanoa näin, me ollaan puolue, jota on, on turvallista äänestää, koska me olemme myös tunnettuja siitä, että me pidämme sitä, mitä – olemme luvanneet ja, ja sovitusta pidetään kiinni. Ja me ollaan tavallaan myös tämmöinen puolue Suomen politiikassa. Sen takia me ollaan pitkään oltu hallituksessa. Mutta puolue, jossa, jossa ö, arvomaailma on, on tärkeä ja jossa on tärkeää että tehdään sellaista politiikkaa, että ihmiset viihtyvät, että jokainen tulee toimeen. Ja että pidetään huolta toisista samalla kun myös pidetään huolta Suomen taloudesta. No, puolueen puheenjohtajat on tietenkin kauhean kiireisiä ihmisiä ja sullakin on eduskunnassa paljon kiireitä. ja Te, te tota, teette siellä tärkeää lainsäädäntötyötä. Ehtiiksi poliitikko ja puolueen puheenjohtaja miettiä tämmöisiä täydellinen maailma-asioita. Kuinka paljon se itse vaikka pohdit utopioita ja sitä, että mikä olisi niin kuin ihana, fantastisin mahdollinen <häly> maailma, vai onko se enemmän nyt sitten vain sitä, että mitä tässä nyt pystyy tekemään, kun talous on tiukkaa ja muut puolueet asettaa omia tavoitteitaan ja liikkumatilaa ehkä on aina niin paljon kuin toivoisi? Uskon, että se on äärimmäisen tärkeää, että antaa itselle myös mahdollisuuden unelmoida ja miettiä, että minkälainen se yhteiskunta on olisi, jos me saisimme päättää, mikä on se yhteiskunta, Koska kuitenkin näistä unelmista niin, – niin voi tulla ainakin osittain totta. Ja toisaalta tietenkin on niin, että tällä hetkellä – niin taloudellinen liikkumavara on, on hyvin kapea ja on koko ajan poliittisia haasteita. Meillä on sote-uudistus ja kaikkea muuta, joka askarruttaa meitä ja niin edelleen. Mutta kuitenkin siinä pohjalla pitää olla se – Ajatus siitä, että okei, mehän ollaan täällä tekemässä yhteisiä päätöksiä meidän yhteisen hyvän Suomen puolesta. Ja silloin pitää kuunnella kansalaisia, pitää myös miettiä, että mikä olisi nyt ne hyvät ratkaisut, jotta päästään eteenpäin juuri niin, että Suomi olisi tulevaisuudessakin se paras paikka elää. Täydellinen maailma. Täydellinen maailma haastattelussa on ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson. Ja tullaan nyt sieltä täydellisestä maailmasta ehkä vähän enemmän realismin puolella tähän todelliseen maailmaan. RKPlle kaksikielisyys on tietenkin hyvin tärkeä asia ja suomen oloissa se usein tarkoittaa juuri ruotsin kielen aseman – edistämistä. Ehkä voi ajatella, että suomen kielen asema Suomessa on melko hyvä, mutta sitten Ruotsia pitää ehkä täällä vähän enemmän ja aktiivisemmin puolustaa. Mutta mä haluaisin anna ja kysyä sinulta oikeastaan sitä, että onko RKP-kielipuolueena huolissaan englannin kielestä? Suomessa on käyty viime aikoina paljon keskustelua siitä, että englannin kieli ui yhä vahvemmin esimerkiksi bisnekseen, talouteen, firmoissa käytetään työkielenä englantia, tiedemaailma on toinen, missä ollaan huolissaan siitä, että artikkeleita ei kirjoiteta enää esimerkiksi suomeksi, mm. eikä varmaan ruotsiksikaan niin paljon kuin toivottaisiin. Mitä RKP ajattelee tästä? Mä ajattelin, että se on asia, joka jälleen kerran yhdistää meitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä siinä mielessä, että maailmahan muuttuu erittäin kovaa vauhtia tällä hetkellä. Ja myös kielen osalta, niin kieli on, on tullut yhä vahvemmin ja vahvemmin. Ja sen takia mä uskon, että seuraavan hallituksen olisi hyvä tehdä Kansalliskielistrategia 2.0, jossa, koska edellinen hallitus teki sen ensimmäisen, niin tämä olisi siis nyt se toinen versio, jossa nostettaisiin – sekä suomen että ruotsinkielen asemaa esille ja mietittäisiin yhdessä, että miten molempia voidaan vahvistaa, koska – Käytännössähän se on niin, että kun katsotaan, että paljonko meillä on suomen kieltä puhujia maailmassa tänä päivänä, niin ne asuu suurin piirtein Suomessa. Ruotsin kieltä puhuvia asuu niin Suomessa kuin Ruotsissa ja sitten meillä on Norja ja tanska, jotka ovat niin kuin vähellä, aika lähellä, mutta kuitenkin. Niin, mutta kuitenkin sekä suomi että ruotsi ovat maailmanlaajuisesti aika pieniä kieliä. Ja sen takia niin juuri koska... <laughs> tämä sanasto ja sanavarasto, niin jotta se kehittyisi, niin se on myös niin, että kieltä pitää käyttää myös tutkimuksessa ja tieteellisissä kirjoituksissa ja niin edelleen. Jos tähän maailmaan tulee yhä enemmän ja enemmän englantia, niin se vääjäämättä johtaa siihen, että kieli kutistuu. Ja tässä meidän on niin kuin yhteisesti katsottava, että miten tämän eteen voidaan toimia paremmin. No mitä RKP ehdottaa? Tämä on hirveän vaikea kysymys, koska tutkijat sitten on huolissaan siitä, että jos he ei kirjoita englanniksi artikkeleitaan, niin tosi vaikea saada nimeä maailmalla, tiedepiireissä. Ö, suom niin kuin äsken Joo. sanoit, niin Suomea Joo. puhutaan lähinnä Suomessa, Joo. suomenkielisillä artikkeleilla eikä Joo. ehkä ruotsinkielisilläkään, ei hirveästi mennä maailmalle. Niin miten tätä käytännössä voi ratkoa? No varmasti sillä, että istutaan yhdessä alas ja mietitään, että, että mitä olisi fiksua nyt tehdä. Ei minullakaan ole niitä ratkaisuja tässä ja nyt, mutta sen takia niin näen, että, että on, on tärkeää, että poliitikot yhdessä ää, ää, myös yliopistojen kanssa ja, ja varmasti kotimaisen kielten keskuksen – kanssa äh, miettisi, että miten, miten tästä eteenpäin. Ja sitten on myös, mitä tulee niin kuin suomen ja ruotsin kieleen äh, itse niin kuin kansalaisen näkökulmasta ja palveluiden näkökulmasta, niin tietenkin siinä on tärkeää se, että ihmiset, jotka nyt muuttavat Suomeen, saavat mahdollisuuden opetella heti suomen tai ruotsin kieltä ja jotkut opettelevat molempia. Ja että me panostetaan tähän kielten koulutukseen ja että me myös koulussa... Tehdään enemmän sen eteen, että meidän lapsilla olisi mahdollisuus oppia sekä suomea että ruotsia ja muita kieliä tulevaisuudessa, vielä paremmin kuin tänään. Mm. No, tämä on varmasti aidosti hyvin vaikea kysymys, että mm. miten kieliä voidaan edistää, mutta RKP-linja on tosiaan se, että kaksikielisyys on menestystekijä. Mm. Miksi se on menestystekijä? No kun se avaa niin paljon enemmän ovia, en itse istuisi tänään täällä, jos en osaisi suomen kieltä. En mm -hmm. olisi päässyt mihinkään, en, en olisi pärjännyt myöskään suomen politiikassa sillä tavalla, jos en osaisi suomen kieltä. Se on aivan selvä asia. Mutta jos haluaisin tehdä jotain muuta, niin sen takia – että pystyy myös puhumaan ruotsia sujuvasti, niin se avaa työmarkkinoita aivan eri tavalla. Ja se on ehkä se viesti nuorille tänä päivänä, – että opetelkaa kieliä, koska silloin avautuu myös paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, josta ei itse ehkä voi edes unelmoida tänä päivänä. Ja Pohjoismaiset työmarkkinat ovat paljon isompia kuin Suomen työmarkkinat ja yhä enemmän niin nähdään myös se, että meiltä nuoret lähtevät Ruotsiin, lähtevät ehkä Tanskaan ja saavat kokemusta siellä, käyvät siellä töissä, voivat tulla takaisin Suomeen ja heillä on työllistymismahdollisuudet ihan eri tasoa kuin heillä, jotka eivät osaa ehkä muuta kieltä kuin kuin Suomea ja sitten ehkä jotain englantia. Nuoret mainittu ja aiemmin Anna Maja Henriksson mainitsit sen, että RKP pitää sen, minkä lupaa. No, mitä RKP lupaa nuorille, nyt kun eduskuntavaalit lähestyy? No me luvataan se, että me teemme kaikkemme, jotta nyt oltaisiin – siinä tilanteessa, että koulutukseen panostetaan kunnolla, ja se tarkoittaa koulu, kouluun ja, ja toisen asteen koulutukseen tulevalla hallituskaudella. Me haluaisimme lainsäädännön, joka antaisi nyt kaikille nuorille ilmaiset koulukirjat ja koulumateriaali myös toisen asteella, – eli sekä ammattikoulussa että lukiossa. Ja me halutaan myös, että korkeakoulujen osalta – niin säästäminen loppuisi. Eli korkeakoululle pitää antaa indeksit takaisin. Nuorten osalta ja opiskelijoiden osalta niin katsomme, että on aivan pal liian paljon leikattu opintotukea. Opintotuki pitäisi korottaa. Ja sitten mekin katsomme maailmaa niin, että jos nuori, joka opiskelee, pystyy myös tekemään töitä ja on töissä, niin häntä ei pitäisi rangaista siitä, vaan hän... Hänen pitäisi sitten saada tehdä työtä, jos hän on ahkera ja, ja jaksaa. Ja sen takia, niin, niin tästä opinto tuen tästä tulorajasta. Tulorajasta, niin, tulorajoista, niin niistä pitäisi oikeastaan tulevaisuudessa luopua kokonaan, mutta ensi hallituskaudella meidän tähtäimessä on se, että ainakin saadaan, saataisiin ne korotettua 50 prosentilla. Sen lisäksi niin on panostettava yhä enemmän – siihen, että nuoria ei syrjäytyisi. Mm -hmm. ja sen takia tarvitaan myös tätä etsivää nuorisotyötä. Tarvitaan – työssä oppimista ja tarvitaan erilaisia polkuja nuorille, jotka ovat kyllästyneet käymään koulua. Myös heille pitää olla vaihtoehtoja tulevaisuudessa, koska kaikkia nuoria tarvitaan. Kyllä. RKPlle myös saamelaisten asema on tärkeä ja te haluatte esimerkiksi turvata saamelaisten mahdollisuudet perinteisiin elinkeinoihin, kuten vaikkapa poronhoitoon. Suomessa on viime aikoina ollut ehkä niin kuin nousevaa keskustelua siitä, että joo, tämä saamelaiskysymys on tärkeä, mutta suomalainen valtaväestö ei ehkä tiedä saamelaisista kovin paljon. Ö, mistä tämä johtuu? Miksi me ei tiedetä EUn ainoasta alkuperäiskansasta saamelaisista Suomessa? Se on hyvä kysymys. Ja mun mielestä tässä myös meidän koulujärjestelmällä on, on ehkä syytä vähän, vähän niin kuin ryhdistäytyä ja, ja katsoa, että, että kouluissa myös opetellaan, että meillä on alkuperäiskansa Suomessa, jolla on jolla on tavallaan erityisasema ja joka on uniikki kansa. Ja se voi olla, että, että sitä ei riittävästi puhuta kouluissa tänä päivänä. Sen takia on tärkeää, että, että saamelaisten asioista keskustellaan myös tällä hetkellä ja että ihmiset ymmärtäisivät, että, että – saamelaisilla niin on alkuperäiskansana, niillä on oma kulttuurinsa, niillä on omat kielensä. Ja sitten on myös kyse siitä, että alkuperäiskansalla on, on oikeus näihin ö, omiin elinkeinoihinsa ja se – mitä tehdään poliittisesti, niin pitäisi aina katsoa näiden silmälasien läpi, että miten, millä tavalla tämä – tulee vaikuttamaan saamelaisten mahdollisuuksiin harjoittaa omaa kieltään ja kulttuuria. Mm. Ja mainitsit sen, että ehkä koulussa ei ole opetettu saamelaisista tarpeeksi, mutta onko mahdollista, – että suomalainen valtaväestö on vaan kertakaikkiaan ollut välinpitämätöntä saamelaisia kohtaan? No, se voi olla, että, että ehkä tietoisuus ei ole ollut niin suurta ja ehkä, ehkä kiinnostusta ei myöskään ole ollut, mutta ainakin päättäjillä on vastuu siitä, että päättäjät valistavat itsensä ja, ja yrittävät paneutua tähän kokonaisuuteen. Ja siinäkin nyt koen sen sillä tavalla, että edelleen on eduskunnassa moni kansanedustaja, joka ei oikein niin ymmärrä, että minkä takia puhutaan saamelaisten asioista ylipäänsä. Ja tässä niin tarvitaan kansanvalaistusta ja jokaisen kansanedustajan pitäisi myös paneutua kunnolla tähän. Hyvä, että mainitsit kansanedustajat, koska puhutaan lopuksi vielä Suomen poliittisesta järjestelmästä. Suomessahan homma toimii niin, että puolueet eduskuntavaalien alla kampanjoi kukin vähän millä teemalla nyt haluaa. Sitten jotkut näistä puolueista pääsee hallitukseen, jotkut ei, kukaan ei voi tietää etukäteen, että mitä tapahtuu. Ja sitten tullaan ehkä kukauden parin kuluttua ulos hallitusohjelman kanssa. Ja Ruotsissa, josta me nyt ollaan paljon tässäkin haastattelussa puhuttu sun kanssa, niin Ruotsissa nyt perinteisesti on ollut – kaksi blokkia, kaksi selkeää vaihtoehtoa ja kansalaiset sitten voi vaaleissa valita vähän niin kuin kahden selkeän – vaihtoehdon välillä. No, Ruotsissakin blokkipolitiikka on nyt parhaillaan ongelmissa, mutta onko Anna-Maja Henriksson – sun mielestä Ruotsin systeemissä jotain, mitä me voitaisiin kopioida vaikka tänne Suomeen? No mun mielestä Ruotsin edelliset eduskuntavaalit ja se, mitä nyt sen jälkeen tapahtuu, on osoittanut sen, että kuinka vaikeaa on kuitenkin myös nyt blokkipolitiikasta pitää kiinni Ruotsissa, että oikeastaan se, mitä siellä on nyt tapahtunut, niin siellä on tavallaan vietetty blokkipolitiikan hautajaiset, koska se koska siellä alianssi, oikeistoblokki niin, niin hajosi ja, ja sieltä keskusta ja liberaalit lähtivät tukemaan Stefan leveinen hallitusta sen takia, että, että saisivat myös omia asioitaan läpi. Ja he olivat, olivat myös luvanneet sen silloin vaalien alla, että eivät itse lähde Löfvenen hallitukseen, mutta eivät myöskään missään nimessä voisi olla tukemassa – Ruotsidemokraatteja, ja sen takia siitä tuli nyt sitten, mitä tuli. Mutta sanoisin näin, että Ruotsilla on enemmän tässä asiassa opittavaa Suomesta. Eli onko tämä Suomen meeninkin sun mielestä parempi, jos äänestäjät ei oikein tiedä ikinä no, eduskuntavaaleissa, että minkälainen hallitus että, sieltä tulee? Sekä että, koska niin kuin sanoin, niin Ruotsissakaan, niin vaikka siellä oli blokkipolitiikka vielä vallassa, kun menivät edellisiin eduskuntavaaleihin, niin nyt ei enää ole. Suomessa niin meillä ei ole koskaan ollut sellaista blokkipolitiikkaa. Meillä on monta keskiryhmän puoluetta, mihin myös RKP kuuluu. Mehän ollaan enemmän keskellä ja me ollaan liberaalipuolue ja, ja, ja tuota, meillä on kuitenkin aina ollut konsensuspolitiikkaa. Ymmärrän sen, että se on äänestäjälle vähän hankalaa tietää, että no minkälainen hallitus sitten muodostuu. Mutta silloin, silloin täytyy vaan miettiä sitä, että äänestää sellaista puoluetta, joka kuitenkin vie eteenpäin niitä asioita, jotka on itselleen tärkeitä. Sitten fiksut poliitikot yrittävät sitten löytää sitä konsensusta ja tietää yhdessä eteenpäin ja tehdä sen parhaansa tämän hyvän maan puolesta. Anna-Maja Henriksson, ihan loppuun vielä. Haluaisitko sä elää sellaisessa maailmassa, jossa RKP päättää kaikesta? En haluaisi ehkä elää sellaisessa maailmassa, missä me nyt päätettäisiin kaikesta, koska munkin mielestä se on niin, että yhdessä pitää päättää asioista, mutta näkisin mielellään – että useampi ihminen äänestäisi ja useampi suomalainen ja myös nuoria äänestäisi RKPta, koska se on turvallinen valinta ja se on hyvä valinta. Kiitoksia haastattelusta RKPn puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Kiitos oikein paljon. Tämä on täydellinen maailma. Ja Jussi Latvala.